No, kyllä, se väistämättä on äh, ihmiskunta jo aikaisemmin ehkä törmännyt tällaiseen asiaan, missä omilla teoilla voisi pystyä äh, tuottamaan omaa ikään kuin tuhonsa. Tällä tavalla hitaasti, että tietenkin jollakin tavalla aikoina ydinaseiden keksiminen saattaa olla vastaavanlainen asia, jossa ei tiedetty mihin, mihin voidaan päätyä. Mutta, mutta se, ei ole, se oli enemmän niin kuin yksittäisiä isoja ratkaisuja, pudotetaanko pommeja ja aloitatko ydinsota. Nyt kysymys on tämmöistä hitaasta prosessista ja, ja, ja siinä mielessä se on väistämättä vuosikymmenten isoin asia. No, kyllä se väistämättä, väistämättä tällä hetkellä alkaa, alkaa olla, että on aika vähän asioita, joita Joissa se ilmastonmuutos ei jollikään tavalla siihen ainakaan viivestään kahden askeleen päässä kytkeytyisi. Että se on kuitenkin iso sekä päivittäisiä käytäntöjä, politiikan painopisteitä että talouden rakenteita muuttava, muuttava asia. Ja sillä tavalla voi ajatella, että että se kytkeytyy kyllä melkein, melkein kaikkia asioihin, jopa vaikkapa niin perustavanlaatuisiin kuin, kuin ihmisten väliset suhteet ja, ja, ja rakkaus, koska kyllä se on myös kysymys siitä, että, että miten ihmiset velvollisuuksia vaikkapa seuraavia sukupolvia kohtaan, ja sitä kautta ää, se, se on niissä kiinni kuitenkin. No, voi ajatella positiivisesti, että, että meillä on mahdollisuus ikään kuin muuttaa meidän teknologista perustaa nyt nimenomaan ilmastonmuutoksen ajamana ja, ja, ja muuttaa moni muu asia sitä kautta myöskin. Teknologia on aina se, joka välittää lopulta sen lopullisen ratkaisun, että kyllähän me ollaan lopulta ilmastonmuutoksen kanssa päätyt tämmöiseen tekemiseen sitä kautta, että meidän teknologia on kehittynyt ja me ollaan valistettu teknologian kautta aikoinaan fossiiliset polttoaineet ää, käyttöömme. Ää, teknologia on siis välttämätön velikappale, mutta se yksinään ei, ei tule tätä, tätä koko peliä ratkaisemaan, että, että taustalla tarvitaan politiikkaa ja ihmisten tekoja ja, ja ikään kuin järjestelmien muokkaamista. Jos vanhasta, jos vanhasta ei luovuta, niin silloin, silloin me ei voida ratkaista tätä, tätä asiaa. Että kyllä se lopulta kuitenkin, että vaikka meillä on lähtökohtana se, että pitää keksiä uutta ja innovoida, mutta samaan aikaan kuin ihmiskunta kuitenkin kasvaa, sen tarpeet kasvaa, niin sinne mahtuu liikaa sekä uutta että vanhaa, ja se vanha tuottaa tällä hetkellä niin paljon niitä päästöjä, että, että meillä pitää olla myös keinojatkossa päästä siitä vanhasta, vanhasta eroon, ei ainoastaan keksiä uutta. Siellä on monia semmoisia aika rakenteellisia tekijöitä. Tietenkin se, että siellä on isoja omistuksia kiinni nimenomaan niissä kaikessa alkaen ihmisten omistamista ö, ö, ö, öljykattiloista tai autoista tai veneistä ulottuen sitten niin valtavia öljy- tai kaasu tai hiilivarantoihin tai, tai tota, niitä hyödyntäviin sitten tota, voimalaitoksia. Näissä on tietenkin kiinni paljon rahaa, jonka, jonka on ajateltu, että, että tota, sillä on arvoa vielä, vielä pidempään. Se, se on siellä tietenkin taustalla. Sitten tämä kytkeytyy seuraavaksi siihen, että ihmiset ovat tottuneet käyttämään näitä, näitä ratkaisuja ää, vuosikymmeniä. Siellä on paljon ihmisiä, jotka tekevät niiden parissa töitä. Ne on ikään kuin elimellinen osa monen ihmisen arkista elämää. Ja, ja tota, se tarkoittaa, että pitäisi tuoda jotain niin uutta kilpailevaa, joka ei samaan houkuttelevaa ja vetäisi puoleensa. Ja, ja se ihmisten liikauttaminen ikään kuin omasta tarkista rutiinista ei ole helppoa. Ainakaan tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa me on että me ei kuitenkaan aleta käyttämään mitenkään muuttamaan elämään pakkokeinoon kovin helposti. No, se on... Tietenkin tärkeää tajuta, että ne on huomioitu vähintäänkin siellä politiikan huipputasolla, että, että, että kyllä niin kuin, ää, tulee, ää, todetaan, että, että tämä on niin velvollisuus sitä seuraavaa sukupolvea kohtaan. Se että se viesti on mennyt perille ja, ja se, se viesti ei tule häviämään minnekään. Se pitää ottaa jatkuvasti entistä, entistä vakavammin. ja tarkoittaa, että siellä on niin aito, aito konflikti siinä mielessä, että politiikan puolella ää, Tietenkin äänestäjien painopiste on Suomessa monissa muussa maassa, kuitenkin vanhemmassa väestössä, ja nuoret on, niitä on vähemmän ikäluokkien kontaktia, ja, ja ne äänestää vähemmän, niin siinä mielessä voi ajatella, että se on niinku tärkeää, että, että tämä viesti on, on, on huomioitu. Ja, ja mä luulen, että sen jäsentäminen menee eteenpäin, kun aletaan ymmärtää. Se, se niinku pakottaa miettimään sitä ja, tota, anteeksi, tiedemiesten ja tutkijoiden viestiä entistä, entistä vahvemmin. Ja kyllä se nyt varmasti on se, että jokaisella aikuisella, jolla on lapsia, alkaa olla lähivuosina ikään kuin peili kotona, joka kysyy, että, että, että oletteko ajatellut tätä asiaa, niin, niin kyllä mä luulen, että sieltä joku muutos on, on lähdössä ja, ja tota, näin, että se on tosi, tosi tärkeä ja terve asia, että näin, näin käy, koska tämä yksi vaikeus on ollut, että tämä on pitkän aikavälin haaste, ylisukupolvinen haaste ja meillä ei ole oikein välineitä tuoda sitä ylisukupolvista pitkän aikavälin horisonttia osaksi meidän päätöksentekoa. Ehkä se tapahtuu nyt sitten tätä kautta. No, voi ajatella, että, että jonkinlainen se materiaalismi on joku, joku välikappale siitä, että ihminen ei välttämättä halua tavaraa ja materiaa sinänsä, vaan se materia ää, ja, ja, ja tavara on saanut meidän yhteiskunnassa yhä enemmän semmoisen merkityksen, jolla, jolla me kerrotaan, ketä me ollaan ja jolla me ilmennetään sitä, että elämässämme mennään eteenpäin. Mm. Että on ollut toisenkinlaisia aikoja varmaan, jossa, jossa tota, totta kai tietyt materiaaliset välttämättömyydet on pitänyt hoitaa, mutta ehkä sen... Ää, Materiaalisten hyödykkeiden ja erilaisten, erilaisten muiden suoritteiden roolia ei ole ollut ihan sa samanlainen. Me pystymme hyvin kuvittelemaan maailmaa, jossa, jossa monet asiat hoidetaan toisellakin tavalla. Eli kyllä se materiaalismin korostuminen on varmaan ollut yksi, yksi ilmastonmuutoksen ää, eteenpäin työntävä, työntävä voima. Ja voi ajatella, että meidän yhteiskunta, ää, sen jälkeen kun me olemme saattaneet tämmöiset niin perushyödykkeet hoidettua, ihmisillä on ollut ää, jääkaappia ja tota, lämmintä, lämmintä kotona äh, yöaikaa ja, ja, ja tota, mahdollisuus, mahdollisuus tota, ho hoitaa tämän tyyppistä asiat kohtuullisen mukavasti, niin ainakin niin teoriassa ajatellaan, että meillä olisi ollut sen jälkeen edellytykset jollakin toisellakin tavalla ja sen viivan vetäminen on aina tosi vaikeaa, mikä on välttämätöntä, mikä on hupia. M mutta voi ajatella, että ihmisten keksiläisyys olisi ohjannut meitä jonnekin toiseenkin paikkaan ja, ja tota, mä luulen, että se on edelleen mahdollista, että, että se meidän niinku ikään kuin halu kokea uutta, ää, ää, innostua jostain, ää, ää, kertoa, me ollaan, voi toteutua paljon pienemmälläkin materiaalikuorotuksilla ja sitä kautta pienemmällä päästöjalanjäljellä. Niin, siis tietenkin meillä on hyviä ja kiinnostavia esimerkkejä siitä, että kun, kun tota teknologia kehittyy, se käyttää vähemmän, vähemmän energiaa, se tulee halvemmaksi, niin me, me, me keksitään uusia tapoja, tapoja käyttää sitä, sitä energiaa, sitten, joka tuo meidän elämään lisää, lisää tota iloa ja, ja tota, varmaan vaikka LED-valot hyvä. Hyvä, hyvä esimerkki, joka tässä on niin vuosikymmenestä, toisaalta osalta vähentänyt energiankulutusta huomattavasti perusvalaisimia, Mutta samaan aikaan me voidaan valaista ihan kaikki paikat kaikista lasten kengistä, ää, ää, meidän, meidän laukkuihin ja, ja tota, jokaiseen niin talon seinään ja omaa ikkunaamme. Ää, kaikessa, kaikessa alkaa olla niitä, niitä valaisimia ja nyt sitten jossain vaiheessa voi olla, että, että tota, se, se ylittääkin sen alkuperäisen, alkuperäisen tota, ää, kulutustason. Tai samalla tavalla, että jos ajatellaan, että me hylätäänkin tota, auton, auton käyttö, asutetaan asumaan paik paikalla, jossa me ei tarvitse käyttää autoa, mutta sitten me säästyykin se, se, se raha siitä, siitä polttoaineesta ja, ja tota, auton omistamista ja hankinnasta. Niin voi olla, että me päädytään käyttämään sen johonkin muuhun tai, tai niin moneen muuhun asiaan, että, että ne pääsyt on kytekään isommat osat enemmän, enemmän muita kulutustavaroita vaikka. Samaan aikaan voitella, että se auton, auton käyttö voi, tai auton, auton tota, energiatehokkuus voi kasvaa mer tai parantua merkittävästi samaan aikaan kuin se ihminen, joka on jo luopunut autosta, keksiikin lisää kulutuskohteita. Nämä on ehkä isoimpia, isoimpia kysymyksiä, jos että keskenään törmääviä tällaisia trendejä. Meillä on vaikea, mitä oikeasti priorisoidaan ilmastonmuutoksen, ilmastonmuutoksen takia, millä laitetaan vaikkapa hinta tai, tai, tai tota, mitä muita ohjauskirjoit nyt onkaan. Se on meidän vaikea kuvitella, että yhtäkkiä tällainen vapauden symboli, kuten vapaa tiedon välitys, niin sitä aloittaisi rajoittaa kovin, kovin nopeasti. Ja toisaalta voidaan, että siellä teknologia kehittyy varsin, varsin nopeasti ja taitaa, että Meillä on niin tavallaan tietynlainen optimismi siitä, että, että siellä ää, ää, energiatehokkuus kasvaa, pääsyt vähenee. Mutta samaa aikaan kyllä meidän pitää miettiä sitäkin vaihtoehtoa, että onko jossain vaiheessa niin, että, että tota, jos teknologista ratkaisua ei johonkin löydykään, jos meillä ei olekaan tota, ää, yhtäkkiä tapaa, ää, vaihtoehtoista tapaa tuottaa jotain, jotain tota digitaalisen sisällön sisältöä ja sen, sen levittämistä vähäpäästöisempiä, ihmisillä on hirveä tarve siihen. Voi olla, että sinne tulee joku hinta sitten, että johonkin tiettyä aikaan vuorokaudesta, kun kaikki sitten isompi määrä sitä, sitä oli tehoa siellä, niin, niin, niin tota, yhtäkkiä sille tuleekin korkeampi hinta Kyllä meidän pitää sitäkin miettiä. Mä olen tulevaisuuden tutkijana sitä mieltä, että, että siihen pitää venyttää omaa mielikuvitusta ainakin, vaikka se tuntuu tosi vieraalta ja, ja tavallaan Haluaisin nähdä kaiken tiedonvälityksen vapauden ainoastaan mahdollistavan asian. Joo. Niin, siis voi ajatella, että jos ajatellaan, että mikä meillä voi muuttaa maailmaa ja, ja, ja luoda edellytyksiä esimerkiksi ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, niin, niin kyllähän se niin kuin internetin leviäminen, informaation leviäminen, taitojen leviäminen, erilaisten kykyjen, kykyjen leviäminen, ikään kuin yhteistyön muotojen leviäminen niin on se, joka luo eniten toivoa. Että siinä mielessä voi ajatella, että jos mä pitää tästä sitä prioriteettilistaa, niin, niin ei se varmaan ensimmäisenä asiana ole. Ja toisaalta yhtä vaikealta tuntuu tällä hetkellä myös se, että sen internetin käyttöä aletaan rajoittaa esimerkiksi sen, sen niin kuin sisällön perusteella, mitä siellä, mitä siellä tehdään. Mutta tätä, tätä emme pysty tässä vaiheessa sanomaan. Tämä kehitys toisaalta internetin maailmassa on ollut niin nopeaa, että tuskinpa välttämättä muutos kymmenen vuotta sitten osattu sanoa, kuinka paljon me esimerkiksi käytetään ää, erilaista vi video, suoratoistettua videomateriaalia ja muuta. Kyllä sitten tietenkin on se, että ihmiskunnan kapasiteetti on noussut hurjasti muutamassa vuosikymmenissä. Että tietenkin meillä on enemmän kuin koskaan dataa, meillä on enemmän kuin koskaan tutkimusta, jolla jalostetaan sitä. Meillä on paremmat välineet kuin koskaan sen jalostamiseen. Meillä on paremmat mahdollisuudet kuin koskaan levittää sitä, sitä niin kuin internetin kautta noin puolelle koko ihmiskunnasta tällä hetkellä, ja, ja se ihmiskunnan osa puolikas ihmiskunnasta tulee sen pian, pian saavuttamaan. Et siinä mielessä, jos että aikaisemmin meillä oli suurin piirtein koulu, koulujärjestelmät ja, ja tota, radiot ja televisiot tätä tekemässä, niin, niin ne on se niin internetin mahdollisuus levittää informaatiota ja tuoda ihmisiä yhteen ihan erilainen kuin, kuin, kuin missään aikaisemmassa ihmiskunnan vaiheessa. Ja, Siinä mielessä, jos me ajatellaan tapaamme ratkaista ilmastonmuutosta, niin siellä on ollut tähän asti kaksi isoa asiaa, joista toinen päätyy ollut se ikään kuin politiikan kautta sopiminen, että meillä on YK-pohjainen sopimusjärjestelmä, joka toki on edennyt hitaasti, mutta on kuitenkin olemassa, joka tietyllä tavalla on ihme jo sinänsä, että se on saatu kasaan. Mutta hyvin kuitenkin edustaa mennyttä vanhaa aikaa. Ja sitten meillä on toisaalta se teknologinen kehitys, joka on mennyt myöskin huikeaa vauhtia, va, vauhtia eteenpäin. On niin ne ovat normaalit äh, reitit, joiden, maata, joiden kautta otettiin, ilmastonmuutos ratkeaa. Mutta kyllä siellä on vielä se, että, että tavallaan erilaiset ihmiset pystyy vaihtamaan mielipiteitä, pystyy vaihtamaan uusia käytäntöjä, ratkaisuja, kertomaan, miten oikeastaan haluaa. Tai vaikkapa jos mietitään tätä, että, että tota, miten ihmiset muokkaa omia, omia elämän käytäntöjä, kulutusvalintojaan vaikuttamisen tapojaan, niin kyllä meillä on huikea reitti sitä kautta, että, että eri puolilla maailmaa elävät ihmiset voi vaihtaa niitä, niitä kokemuksia ja luoda ikään kuin uudenlaisia, uudenlaisia ilmiöitä ja, ja tota, ikään kuin samastua johonkin uuteen käytäntöön nähtyä, että joku toinen ihminen toisella puolella maailmaa tekee sitä, niin verrattuna vaikkapa 90-luvun tilanteeseen, jolloin tämä, jolloin tämä ilmastokeskustelu kunnolla lähti käyntiin, niin, niin ei silloin varmaan pysty kuvittelemaan sitä, miten, miten niin kuin asiat voi lähteä leviämään. Sillä tavalla me, meillä on voi ajatella niin kuin paljon enemmän ratkaisuvoimaa kuin tosiaan vaikkapa 20 vuotta sitten.